السلام عليكم معكم امين الغضوف تكنيكو كوميرسيو في شركه في في ترك الشركه اللي تاسست سنه 1987 من طرف سي بناني البنات واللي كمل المسيره ديالو سي امين بناني بالنسبه لاغامي كان لي برودوي اغريكول يعني المواد الادويه الفلاحيه سواء بيولوجيه وكنركزوا خلال المخطط ديال المغرب الاخضر ومن خلال التطور اللي كتشهده الفلاحه في المغرب ديالنا اننا كنحاولوا نقدموا واحد لاغامي هي متكامله لا خلال بالنسبه ####ميتاك ولا بالعمل ديال الشركه ديالنا ولا بالنسبه لإستعمال ديال الادويه حنا كنقوموا في الدرجه الاولى بالاستشاره الفلاحيه الوغ كنواكبوا الفلاح باش نعاونوه باش يوصل لواحد المردوديه مزيانه الوغ من خلال هاد المساله هذه كنقدموا احنا حنايا بالنسبه للادويه ديالو الحمد لله الادويه كاملين كيكونو عندهم واحد الاسم اللي هو كوميرسيال النيوموردو مونغاسيون ديالو الليش كيكون واحد الفيش لي كيكون كيعرف بالبرودوي، الفلاح هو له دونك على حسب الفلاحة لي على حسب طبيعة الفلاحة لي هو زارع، بالنسبة للتخصص ديالنا حنايا الفواكه الحمراء، إذا دي دي كان ديالنا مع شركات ديال الفواكه الحمراء، الفواكه الحمراء كما كنعرفو بأنهم كيتصدروا للخارج، الخارج عندهم واحد دفتر تحملات يعني من خلال المعامل ولا لي ستاصيون لي كيتعاملو معاهم، دونك شاك, شاك ستاصيون عنده واحد دفتر تحملات، حنا كنحاولو حتى حنا هادشي اللي كنقدموهم دوك, دوك المعايير التي الفلاحه بيولوجيه ونحافظ على المستهلك من الدرجه الاولى هي كانت في في المركز دي العوامره قدام المركز الدرك الملكي عندنا دوسيس دي العوامره وكينا عدنا في منطقة دي دلالحة